те рорягите е само Paj se še grumne! Gledam odbisao koru. Boys Instagram geçliğim şans. Geçliğim şans. Boys iç Садниците пи, чове. 12 човека, здравост на всички. Пайси. Задниците, да пич, ове. Аз съм слаб, Да Добре. Каква минута? Омага, колко съм зли. Ето го на екрана вижда се. Вижда се на екрана. Със такъв им задниците да пичове. А, бе! Сахме им задниците, пичо, Ски, къде се скатал капута, бе? Ски, къде се скатал капута, бе? Jesus. Gleda-mo de Бегай! Бегай! Go, go, go. Begay, begay, begay. puta Yeah, yeah.